إذا حاسس إنك عيش بفراغ وشايف إنه إيديك مربطين وما عندك الرغبة تعمل أي شي بحياتك معناته إنزار الخطر لازم يشتغل براسك لأنه وضعك لازم له تدخل سريع وقف أي تفكير بالماضي وأجل كل أفكارك عن المستقبل وركز بس باللي عم تعمله بحاضرك راقب أفعالك اليوم أنت محتاج لعملية تنظيف فوري لروتينك أي فعل بضرك وممكن يخرب لك حياتك وقفه وكبه بصندوق الممنوعات وقفل عليه واستبدله بفعل جديد ولو كان بسيط بس المهم يبلش يصحيك من الكومه اللي انت عايش فيها كتر من هالأفعال لحتى حياتك تبلش تتغير للأفضل وتحس انه صار عندك رغبة تبلش حياتك صح